Hosszú még az út, de nem a télett, magad vagyok a gerda mláda már a márig a naput, a gámára I'm proof, a lára komaszéfa, a óra, magam a télett, mert tudott, hogy ki lakik fele fel a lecsen, így épül fel a piramis, és lágja, mint bengó, nem kellett elete, a mitto, a flow, a baj, baj, baj, baj, baj, baj, bulletproof Bulletproof Bulletproof baj, Hosszú igazút, de nem elég egy élete, magad vagy a pusz Megérdem lenn a béret, ha már így alak úgy Meg a tételt, I'm bulletproof De a szífet Hosszú igazút, de nem elég egy magad vagy a pusz Megérdem a béret, ha már így a tételt, I'm bulletproof Telerakom, Előre nézve kezdjük az a Hiába futsz fel, rabban a bomba mindenég A csajodban soha nem lesz feleség Nem, nem, nem, mi előtt a Kettőt én már beverem Kuss, kuss, megjött a direk, fuss, mint a te tudsz A direkben, akkor van De még hosszú egy az Hosszú még De nem már magad vagy a túsz Meg érdemlen a Nem elég egy élet, de magad vagy a tűz. Megértem, hogy a bérlet a már induló kút, megemeltem a tért.